السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ قرآن مجید کے اوراق پوسییدہ ہو جائیں تو اس کو ٹھکانے لگانے کا آپ کے علاقے میں حکومت نے جو بندوبست کیا ہے اس کے مطابق کریں ہمارے پاس تو ادھر پاکستان میں حکومت نے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا ہوا ہے اور یہ قرآن مجید کے جو بسیدہ اور آنکھ ہیں ان کو ٹھیکانے لگانے کا پورا بندوبست ہے بعض قبرستانوں میں وہ جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ان کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں کہیں اور بعض جو دیہات ہیں وہاں پہ وہ لوگوں نے اپنے مقامی سطح پر وہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ دخن کر دیتے ہیں لیکن جو سرکاری طور پر جو اہتمام ہے وہی زیادہ بہتر ہے اسی کو اختیار کیا جائے محکمہ اقاف سے رابطہ کر کے اور معلومات لے لیں